السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته معكم محمد الأمين محمدي مصمم أنفوغرافي ومؤلف اليوم جينا باش نحكي على رقمت بنشر أول كتاب لي وماذا تغير حين أردت نشر ثاني كيفاش نشرت كتابي هي آخر مرحلة المرحلة الاولى ولا الخطوة الاولى هي أنه لازم عليك تلقى قصة تكتب عليها فكرة عامة من بعد لازم تخدم على الشخصيات والموضوع والزمان والمكان، على بالي كلنا تعبنا ويعينا الطريق الاكاديمي لكن هو شر لابد منه، من بعد ما نوجدو الضبط العناصر كلها نبداو نكتبو القصة تاعنا ولا القصص ولا الرواية تاعنا كما نبغي كتابه والطريقه الصحيحه نتاعها راح تكون في فيديو اخر تفصيلي وتوضيحي الفيديو هذا المهمه نتاعه ولا الفكره نتاعاه هي حول النشر يجي بعد ما يكمل الكتاب بصفه تامه بعكس ما نظنوا حنا النشر هو اخر مرحله بعد الكتابه وبعد ما يكمل كل وقت نجوا ننشرو لازم نبحثه على دار نشر دار النشر لازم تكون صح دير واش تقول مع كل احتراماتي لدار النشر الجزائريه وغير الجزائريه نهار تجي يقولوا لك بلي احنا نطبعوا لك لك لك النص تاعك ونصمولك لك كده مننا من هيه بيناتنا تصميم الغلاف تنسيق الكتاب وتدقيق النص هي واجبات الدار ماشي مزيه من عندها سمعوا ما هما الشيء يديروا فيك بليزير التصميم التدقيق وتنسيق الكتاب واجبات دار النشر الوعود الوعود اللي تعطيها دار النشر صحيحه ولا لا النشر هي دور ادبيه تجاريه يعني ما كانش دار نشر راح تخدم معاك بالخساره ولا في سبيل الله لكن لازم تكون دار توفي بالوعود اللي تمدهم للناس دخلت انا للميدان شخصيا شفنا بزاف دور نشر توعد وما توفيش وهذا شيء عيب دار النشر حتى لو كان سعر النشر معاهم سعر رخيص بزاف هل هي دار نشر فقط أم أنها دار نشر وتوزيع دار تطبع راه منهم وعليهم لكن دار توزع راه قليلة بزاف التوزيع يا أخي هو مهمة دار نشر في حالة ما قالوا إحنا دار نشر وتوزيع يعني إنهم يرفضوا العمل تاعك ينشروه يدقوه يدرجان إجراءات اللي اهترنا لها سابقاً ثم يوزعوه على المكتبات ويدرو لها إشهار في موقع التواصل الاجتماعي في المكتبات في الملتقيات في الندوات الأدبية في موقع الرسمي إن إذا توفر لهم موقع ضر لي ما توزعش العمل وتمد العمل للكاتب هو يوزعه دار ضعيفه في السوق. والكاتب اللي يرفض العمل نتاعه ويبغي يوزعه بحدا باش يربح بزاف دراهم. حبيت نقول له باللي اولا هذا سوق غير احترافي، وثانيا راك دير تجاره وهذا ماشي المجال المناسب ليك اذا راك حاب تربح بزاف دراهم. دار النشر اللي ما تقترحش جودات طباعه وخامات مختلفه على المؤلف هي دار مشكوك في امرها. المفروض دار النشر تعلم المؤلف بتفاصيل كتابه كامله، كما المقاس، وزن الورق، اللون نتاع الورق، تنوع الغلاف والتجليد نتاعه، كل هذه التفاصيل لازم يكون المؤلف عنده درايه بها، لان جوده الطباعه والتصفيف عندها دور هام بالنسبه للشكل الجمالي للكتاب والقارئ ايضا. المده المستغرقه في استقبال الاعمال، مراجعتها، طباعتها ونشرها مهمه جدا، لانه بعض دور النشر تقول لك نحن نتواصل معك في مده سريعه، وهذا امر مليح. لا ليس كذلك، بعض دور النشر باش تدير معهم لقاء فقط، يسمى لقاء باش تقول السلام عليكم انا كاتب جديد. عندي تاع راني باغي هنا نشر معاكم لا بغيتو زعما هذه المده فقط باش ترفد موعد يعطيوك موعد باش توصل له في مده تتجاوز ست اشهر حتى لسنه حتى 3 سنين كما دار نتاع بانكوغ السرعه ليست بالضروره عامل يجعل دار النشر مليحه لازم دار النشر يكون عندها مده معقوله على الاقل وقت تقول لي نشر كثير من الاعمال في السنه ترد عليك بعد اسبوع فقط بخصوص قبول العمل من عدمه تقول بطريقه اخرى انه دار النشر ما عندهاش لجنه قراءه او انه مرور الكرام على الملف نتاعك وحتى طول المده يعني هذا مشي بالضروره يدل على أن الدار تملك لجنه وانما يكون عندها مده معقوله على الاقل كما نقولوا إحنا اسبوعين ثلاثه يسمع مده معقوله على الاقل تستوعبها في راسك اللي قدروا يقراو الكتب خصوصا اذا عندهم اقبال كبير على الضهر ولا عندهم منشورات كثيره اذا كانت في ظرف يومين ثلاثه ايام كاين واحد من زوج ما شافوش كتابك اصلا قبلوه ولا فاتوا عليه شافوا هكا اوكي ونشر من بعد نجي للنقطه تاع خلاص او الكتاب من بعد لازم دار النشر تبعث لك مسوده اللي راح تكون قبل الطباعه بصيغه بي دي اف نهائيه هذيك الصيغه ال هي اللي تقول لك الكتاب تاعك كيش غادي يخرج للجمهور، ثم لازم عليك تدقق مليح في كل شيء باش تشوف إذا فيه تغيرات، إذا تم تدقيق النص ومراجعته، إذا صح شافوا النص نتاعك ولا لا، بعد هاد الشيء كامل نقول لكم أنه التحاور مع الناس اللي سبق وكان عندها تجربة ونشرت وتعاملت مع النشر راح يكون مفيد جدا، كيكملنا هاد الشيء، النقطة اللي راح تجي من بعد واللي هي أهم من النشر راح تكون التوزيع. كتاب تاعك بلا توزيع ما يسوى والو راح يكون مجرد اوراق صرفت فيها دراهم باش طبعتها وخلاص باش دير اشهار محترم لكتابك لازم تقول انه يتوفر في المكتبات الفلانيه الفلانية هذا العمل راح تكون عنده هيبه اكتر من انه تقول السلام عليكم عندي كتاب ها هو دا اللي بغيتو تشريوه بالبريد نقولكم شحال تبعثولي وصحيت نقطه التانية اللي كانت مكتوبه في الكونفرن تاع الفيديو هي واش ثبت بين منشور تقامر قري لا يامروا في الفحشاء. ونشر رواياتي القصيرة رضا. واش تغير انه تعلمت ندير اشهار لكتابي بصيغه محترمه مش بالطريقه تاع راهقتني الروايه وهل تشتمون الطبخه الجديده ونقصت من وزني وبيع الاوهام وكما نقولوا حنا التجاره بالعاطفه تغير انه صرت أدقق في كل الامور التي تخص الكتاب والنشر والعقد ودار النشر وكل خطوه وكلمة كلمه يعني بحثت غايه على دور النشر ودار النشر اللي تعاملت معها تغير انه تلاقيت الكتاب الكبار كشخص غيرت عقليته وكلهم لاحظوا هذا الشيء بين العام اللي قبله والعام هذا تغير انه صرت نحسب لكلامي في كل كلمه نقولها عند الك... وعن الكتاب وعن دار النشر وما عدتش نحوس على تزكيه من كتاب الجيل السابق. غير هذا الشيء مش معناه انه دار النشر اللي نشرت معها قمر فاشله او سيئه، لا, لا قطعا. دار النشر كانت روعه وقدمت لي عرض شباب اللي ما ننساش ومساعده رائعه ولحد الان ما زلت نقول لهم انهم يدعموا صح الغلطه كانت فيا انا وفي تصرفاتي اللي حكيت عليها فوق والسبب وسبب كان اني تسرعت وكنت متحمس فوق اللازم. سو شكرا لهم بزاف، نشكر الدار هذيك بزاف بزاف وكذلك نشكر الدار مع رازان في الجزائريه والمصريه وحتى الطبعه الثالثه ان شاء الله لهنا راح نكون وصلت نهاية الفيديو على ما اعتقد وقبل ما نختم راح نمد نصيحه للكتاب الجدد تجربه صارت معي انا شخصيا وقت كنت كاتب جديد درت واحد العفسه اياك ثم اياك ثم اياك تمد كتابك هديه لكتاب كبار باش يعطوك رايهم فيه وتزكيه لكتابك وقدرتها انا هديت 22 نسخة وبعد مدة من الوقت اتصلت بسبعة من الاشخاص من هذا الكتاب كان الجواب نتاعهم يعني واحدة من زوج نسيت الكتاب ولا ما عقلتش وين درتها اصلا ولا عطاوني قدر باش ما يقولوليش كتابك ما من المعرض اصلا ومن بعد اتصلوا بيا واحد الاصدقاء قالوا لي امين كتابك راه هنا موقع على الفلاني وراه ما اصلا نقول لك جملة واحدة وهي اصنع مجدك بنفسك ما تسنى حتى واحد دير الاشهار نتاعك بشكل محترف شوف ناس معليش الى قلدت في الاول كمساعده في الرابط راح تلقاو ايميلات تاع دور النشر صفحات فيسبوك تاع دور النشر اللي في نظري مليحه بحكم التعامل الشخصي معاهم يسمعوش مش تقول لي دار النشر الفلاني علاش ما حطيتهاش ولا دار النشر الفلاني علاش ما حطيتهاش ولا دار النشر تاعي علاش ما حطيتهاش اسم الناس اللي تعاملت معاهم كمصمم ولا كمؤلف الى هنا نقول لكم كان معكم محمد أمين محمدي مصمم انفوجرافي ومؤلف الى حلقه اخرى باذن الله <تصفيق> صواله <تصفيق> هل الاسبوع فقط نقول لكم كان معكم محمدي محمد محمد الأمين محمدي محمد الامين محمد محمد <تصفيق> ليس كذلك معطور النشر باش دير معاهم لقاء احلاش حبست حبست, حبست